Konstitusiya, necə sizə deyim mən, qanunlar toplusudur, başa kürsəm insan hüquqlarının toplusudur, Bir başqa, <gülüyor> nə deyim mən? Konstitusiyada bildiyiniz maddə var? Niyə yoxdur? Misal, uça, hansı? Məsələ, 28-ci maddə, insan hüquqlarının oranması. Nə Konstitusiyada əzvər bildiyiniz maddə var? Xeyr. Konstitucu... Işıdın. Konstitucu, devletin atövotudur, dərdim. Nəyəl, bayrak ciməyə, ondan sonra Himni ciməyə. Ona görə... hər bir devletin özününün Konstitucu var. Bu, Konstitucu səniyəndə hərəşət ediləmək lazımdır. Konstitucu Məsəl, Milli Meclis verir, Konstitucu səniyədə onlar tertib edirlər. Onun əsəsində də... Demək, bizim hükumətimiz o qanunları yerinə yetirir. Prezidentlə razılaşırlar. Yaxşı yerləri doğru hesab edirəm. Bəs o zaman konstitusiyaya əzbər bildiyiniz maddə var? Var mı? Tam, belə demə, ona bir sənizə. Fikir tov fikir vermirəm bunu. Mən başqa şəyə məşğul oluram. Ona görə o qanstitusiyaya olanda gəreyim onunla ciddi olurmamasıdır. Ha, o, konstitusiyaya o. Qışqırıla illərə ondur siz, əsiz. Qansısa vəllək, xalq öz tələbini istəyirilər. Azadlıq yaşamağa, gözəl günlər, gözəl ayinlər, gözəl yeməklər, gözəl torpalarımız, hamısı qansısa asılıqdə. Qansısa da əzbər bildiyiniz maddə var? Əzbər bildiyin maddə ya? Maddə. Maddə. Uyum, ümumiyyətlər. Qansısa da əzbər bildiyiniz Azərbaycanın yaranması, nə var ki? Bəs konstitusiyonu əzbər bildiyiniz maddə var? Maddə yaraq, benim də Qanunlar Bəs konstitusiyonu əzbər bildiyiniz maddə var? Əzbərdünün hal-hazırda yox Konstitusiyonu əzbər bildiyiniz maddə var? Bəs konstitusiyonu əzbər bildiyiniz maddə var? Yalan diyərəm, vallahi Vələ qədərəm, <gülüyor> Yalan diyərəm, vələ Konstitusiyonu əzbər Yəni, <gülüyor> Bizim hüquqlarımızın olan bir nəsli, e, nəcə sözədim, ya rızqiyyizlik nə, onu başa sala bilərəm. Yəni, bizim bütün qanunlarımız, bizim e, demokratik e, vəziyyətimizdən e, göstərişlər var orada, deputatlar o konstitusiyanı... E, necə sözə başa salım, istifadə edirlər, bəli. E, yəqin ki, hər şey bizə aid olan bir şeydir, düzdürmə? Konstituciya günümüz düzü sözü yadımdan çox ki, hansı gündür, ha, ancaq e, mən vəbşi arzu edirəm ki, bu Konstitucal əməl olunsun. Konstitusiyada əzbər bildiyiniz maddə var? Oy, yox, deyə bilmərəm.